En vanlig fråga vi får det är hur stoppar jag in eller tar ut simkortet ur min e 12000 router? Det du gör är att när du får ditt simkort från operatören du kommer ändå bara använda den här biten i mitten att stoppa i routern. Det är att du tar en sax så klipper av en bit av plasten. Den plastbiten är sen jättebra för att om du stoppar fram simkortet här så kommer du upptäcka att Ah, den vill inte riktigt gå in. Ta du den plastbiten och skjuter på så har du fått in simkortet. om omvända om du behöver ta ut det. Bara peta till med den plastbiten. Så ta en bit av själva plattan för simkortet så kommer det här lösa sig mycket smidigt. Det var det hela, tack och hej!